Oliko se suojati? No, onneksi ei tullut ketään. Mutta olisi voinut tulla. Miksi mä näin teen? Entä jos miettisin toisesta näkökulmasta kävelijän silmin? Mitä mä silloin toivoisin autoilijalta? Sieltä se suojati ja taas lähestyy. Sitten kokeillaan. Hidastus, tarkistus, ja ei tule Hyvä minä. Luo uusi rutiini. Anna aina tietä suojatiellä. Liikenneturva.